تو پلان یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے کوئی نہ کوئی بندہ پکڑنا پڑے گا کسی سے رائٹ لینی پڑے گی کسی سے لفٹ لینی پڑے گی اور اس پر بیٹھ کے ہم مدینہ ٹاؤن تک میں نے پہنچنا تھی مدینہ ٹاؤن تک اور یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ خزرا مور تک خزرا مسجد تک وہاں سے پھر آگے چلتے ہیں جی کے بعد سے مجھے رائڈ تو نہیں ملی میں کہیں ٹکرا ٹکرو نہ جاؤں ایک بار یہ دیکھ تو گیٹوں پہ میں پہنچ ہی گیا ہوں بہرحال رنگتا رہتا اور جہاں تک بھی کوئی ملتا ہے کچھ گراپ کرتے ہیں غنیمت سمجھتے ہیں بھائی انہوں نے لیفٹ کا آ رہا تو ہم سب کو دیتے ہیں بھائی بہت کلاس ہے ماشاءاللہ ولید چلیے انشاءاللہ نیکسٹ کو بھی چلیے ولید نے مجھے ڈی گراؤنڈ تک چھوڑ دیا اگے دیکھتے میری رستہ کیا ہوتا ہے ہاں لے لیں میرا نمبر لے لیں سر کے ساتھ نمبر بھی ایکسچینج اور ات نائس গাই ازنہیں ہی جسٹ گیون اس لفٹ ال دی وی ٹو دی ڈی گراؤنڈ فرام گیٹا والا could get lead me to the midena town and look at that. flying lanterns so there i am still marching to mujhe lagta thoda road chota sa hi it's not that short ye media kon plug pe khane mein kafi it's fine it's fine it's fine yeah midena town sath hi jaatak jaane chalo bhai thank you mujhe sahi mil gaye the raste mein lekin hume kisi aur side pe jana hai thank you اگر آپ کی لڑکے تین چار رکے تھے نوجوان سے اور انہوں نے دیکھ کے وہی جو شوقیاں Life is not easy and you have chosen your path Thank you very much I am big How are you doing this tour? I am vlogging Making random strangers <laughs> and making them friends all of a sudden Thank you so much for your time and for getting me to at least Fezzanay Thank you So from Fezzanay I would like to first cross the road here there we go So from Fezzanay the idea is بسولہ چوک یہ میں مدینہ میں ایک پارک ہے اور پارک میں تھوڑی چل رہی ہے مجھے یار بس تک جانا ملی ہے یہ رائڈ جو ہے وہ بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے ہی بسملہ چوک یہ دوست لے ہی آیا گیا دوست لے کے دوست ساتھ مل گیا اس ہیں جانا چاہ رہے ہیں اور پھر اپنے باقی بلا یہ دونوں ہی ہم ٹرائی کریں گے آج چلو فرینڈ یار یار بھائی بتا آ رہا ہے جو